اي أيوة والله هادي نقولها لكم، في حياتي ما بدلت رقم الهاتف، وفي شهر واحد بدلته 200 مرة، تاخطوني ليزاجيري، تاخطو جرتي، والله القلب يضرني، درتولي لاطونسيون، لي السكر راح ودي، يا صايب بغيتوا تعاودوا الماط، دوك نشوفوا غدوة إن شاء الله دوك شوفوا إسكو يتعاودوا ولا لا، وإن شاء الله بربي يتعاود، راكم تقولوا عندكم لي بروف، جيبوا لنا لي بروف، أولا، قسامة، أروح، شحال خاصك عيطو، قول. وفهمنا هذا البيت سليماني عليها ما حسبتوش وكاع شفناه بدي بيت وشباب لو كان, لو كان مكاش البر. ما كاش الفار معليش بس غير الفار وراك شفت البيت وما حسبتوش انت رحت لداركم وانا قاعد حصل مع الجزائرين الجزائر ما كاش في العالم ما كاش خطوني خطوني ارحم بوكم خطوني